Привіт, друзі! Ви на каналі «Фартовий колекціонер», приїхала посилочка з Харкова. Я поступово прошу батьків відправляти мені монети та альбоми сюди у Львів, щоб я міг вам знімати огляди та показувати свою колекцію – і зараз от я покажу, як я збираю пам'ятні монети України. Ви, мабуть, бачили, як я купую на Віоліті ці монети України ювілейні та заповнюю сторінки цього альбому. Я заповню тільки до 2004 року, тому що монетки виходили без капсул і тому є сенс збирати саме в цьому альбомі. Також регулярні монети України я збираю в свій альбом, бачите, у мене він вже майже-майже заповнений, і якщо чесно, я планував зібрати десь декілька таких альбомів, тобто два-три повністю хоча б тільки обіходних монет без пробних, зібрати і потім альбом виставити на продаж. І я думаю, на цьому можна реально зробити, бо є люди, які інвестують саме в колекції, вже, які були собрані. Тут, ви бачите, я розпакую ось такий альбом, як у мене, але повністю не заповнений. Зараз не впевнений, що буду збирати ще декілька таких альбомів саме зараз, бо не на часі. А якщо у вас є монетки України, які просто лежать і чекають, коли їх перекладуть в альбом, я раджу цей альбом взяти і заповнити свою колекцію. Я думаю, з цим виробником Україна вже ніколи не буде працювати, наші українські магазини не будуть закупатись у них, бо я не бачу якоїсь активності від цього виробника, щоб підтримувати Збройні Сили України. До речі, з кожного свого продажу, продажу на Віоліті я відкладаю суму, деякий відсоток, на те, щоб підтримувати Збройні Сили України. Я сподіваюся, друзі, ви також донатите, також приймаєте участь, посилання я завжди залишу. Під описом своїх відео це посилання на сторінки фонду «Повернись живим» та якось, якісь інші різні банки, які просять мене організатори додати. Тут ми бачимо, як виглядає сам цей альбом, як виглядають різновиди монет, також можна збирати цей доволі прикольний лист. Ну і ще раз повторююся, що таких альбомів в Україні, скоріше все, не буде більше, до розпродаються ті Остатки в магазинах українських, які були куплені до війни, скоріш за все, Ну, вони розпродадуться, і будемо сподіватися, що українські виробники зроблять якісний, класний продукт. Друзі, якщо ви являєтесь таким виробником, напишіть, будь ласка, мені в Інстаграм. Я вас безкоштовно порекламую, зроблю огляд вашого альбому, покажемо, може розіграємо. Буду дуже-дуже радий підтримувати нашого українського виробника. Я сподіваюся, такі є глядачі, хто, може, купував такі альбоми. Друзі, напишіть мені в коментарях, як ви колекціонуєте монетки України, які у вас альбоми, капсули, квадрокапсули або, або просто якісь листи для монет України. Дуже цікаво буде почитати, як ви збираєте ці монетки. Ось так, бачите, я ще помічаю монетки, які в штемпельному близьку або купувалися окремо з ролів або з наборів. А мені здається, що так для себе я відмічаю, і потім можна буде легко згадати, яка у вас монетка. Друзі, якщо сподобалося цей огляд і як я показав вам альбом, будь ласка, поставте лайк, пишіть коментар. Віримо в перемогу України, підтримуємо Збройні Сили України. Посилання на донати, посилання на банки я залишу в описі до цього відео. Також буде посилання на Violet, де можна виставити свої монетки, альбоми. Буду радий вас буду радий з вами спілкуватися, обмінюватися думками. До зустрічі, до нових видео.